لحن تجوس المخيله بالجزايل في فرح اله مرحبا ترحيب عجلها مايل من بطون الغيم وما حسنة. حنحن رعدها ميزة. ميزة. ميزة.